Salutare tuturor, bun venit pe canalul Darie, eu sunt Daria și bun venit la un nou videoclip. În acest video o să-ți vorbesc despre schimbările pe care le-am făcut în producția seriei mele. Deci, să începem! Prima aș vrea să zic că în acest videoclip este un split paint pentru primul poster al canalului meu de YouTube și al seriei mele în producere, care are un cod QR și va fi postat și pe Instagram. Acum să vorbim despre lucrurile care s-au schimbat de la ultimul meu videoclip. Dacă nu l-ați urmărit, am vorbit despre viitora mea serie care este în lucru. Pazența nimeni. Ei bine, am mutat câteva lucruri despre animație, dar am închis procesul temporal. Deoarece povestea mea nu este încă completă, am trebuit să termin o mancar o jumătate din aceasta. Să termin acest... am de ce este unul greu și să încrez o comunitate aici înainte să încep din nou procesul de animație. Și scuze, dar nu o să mai postez shortul de animație. Deloc. Dar, pe lângă munca pe care o am de la școală, o să încerc să postez când am video cu cu când pot. Am vorbit despre poveste și despre personajele principale în videoclipul anterior, dar în acest poster veți putea vedea un pic din aceasta Si câteva acte pe care le-am făcut. Și pentru evoluția poveștii, în viitor, am o bandă desenată de referitoare la episodul pilot în lucru. Dar nu o să o arăt până nu este gata, până când nu strâng o comunitate, și până nu mă asigur că totul va merge cum trebuie despre acte de care am nevoie și alte lucruri. Deci, va dura ceva timp. Dar în perioada următoare o să încerc să postez pe Instagramul meu niște desene și puteți găsi linkul în descriere. Pe lângă posterul pe care l-am făcut pentru a promova acest canal și o să încerc să-l folosesc, am făcut și am trimis o pagină pentru o revistă, sperând că o să o accepte. Dar oricum, chiar și cu acest start am o grămadă de planuri, incluzând acest videoclip, și dacă sunteți interesați și sau aveți câteva întrebări, puteți să le puneți în secțiunea de comentarii. Cam asta e tot pentru moment. Vă rog nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe pentru a nu rata bine videoclipuri. videoclip. Pentru toată lumea, eu sunt Derea și vă aud data viitoare!